السلام عليكم كيف حالكم يا جماعة تكونوا طابين اليوم قررت أسوي أكبر شعر بنات في الوطن العربي ماي طبعاً زي ما انتم بشايفين اشتريت اشتريت الماكينة بتاعة عمل شعر البنات والسكر الشوغر انا انا اديك المانوال تعرف كيف تسوي شو ما انتم شايفين الاعواد <تصفيق> وين المشين يا جماعة <تصفيق> الله نسميه بسم الله يفتح والله نركب مع بعض أي كيف تركب؟ هاي. نقول بوسيني نعم نعم يلا يلا حرارة يا جماعة ببت السكر ببت جو ببت ببت 2000 years later I can't get into والحين يكون خلصنا المقطع يا جماعة لا تنسى لايك و سبسكرايب